بس مو الحين ما يحتاج الحين انا حعرفه بعدين واتكلم طلع الس- كيف طلع السكين يا ربي أذكر كان في نبتة وين؟ وهنا صح. لا كثر الغازهم طيب. أوه ما خدت من هذاك البطاقة. لا. نقرأ أمانة نبتة من هنا من هنا دينز. انا وين <تصفيق> معاي بس رصاصتين كيف ارجع للبداية رقم اللوكر اوكي اوك وين هالغرفة أصلا ضعت هنا هنا وش ذا واحد صوب اثنين يلا ما يضغط اثنين الفتح. يا جماعة أحطكم كونفيرم ما يحط، ما كونفيرم، اه انتر اوكي سوري، عليهم عليهم عليهم، تعود تعود على طريقة اللعب بس ما عليكم. قال واحد يا لكم يا اي يو جايز، وين ما خفت استغفر الله يعني بس ما خفت، قلت لكم اقسم بالله اول رسدينت ايفل العبها في حياتي. طبعا فايف ما يعتبر أبدا رسيدنت ايفل، وين ذا اللي فتحته أنا؟ شنو هذا؟ ما أبي أروح من هناك، يا عمري، كيف أستخدمها؟ أستخدمها صح؟ ولا ما أقدر، ولا ما أقدر. I'm sorry guys. Two <تصفيق> hours <تصفيق في الراحة> ميت أكيد ميت أمانة أشوى. <تصفيق تصفيق تصفيق> <toasted> آه مرة ثانية. وش ذا طيب في شيء محتاجه بعدين يوهو ايش ارمي ارمي المفتاح خلاص صح لحظه اقدر احطه الله ان شاء الله صح اللي سويته <تصفيق> الله تروفيين لا كذا كثير ايش اسوي الحين <تصفيق> <تصفيق> لا لا والله والله استنى, استنى. شايف الأنوار أنا يبيني أحفظها وين؟ تحل الخزمة A, C, A كان؟ ما كلمت كنتي سمحتي يعني أحس <تصفيق> أنه كذا الحل الله حطيته قبل ما تكتبون ما عليه يعني <تصفيق> <تصفيق> طيب خلينا نسوي هذه جايز ينرفز ينرفز ويت لحظه هذه فوق بعدين اوكي كذا ايوه ايوه امانه الثلاثة الباقيات والله ما اتذكرهم هل <تصفيق> اخبط بليز بليز بليز بليز, بليز بليز بليز بليز بليز بس اثرها، <تصفيق> والله ينرفز، أمانة أمانة أمانة أي واحدة؟ اه <تصفيق> طيب باقي هذي صح؟ ولا هذي؟ يس، أووخ خير. <تصفيق> اضغطي توكل على الله، ايش مو مو شي أستخدمه هنا ولا؟ لا؟ اوكي على عما. عماها- عماها بعينك ها؟ أه؟ وش أضغط؟ ما أقدر أضغط عليها، هذه شو أسوي فيها طيب؟ بس من صار؟ اوكي بس كذا يعني هذه اخرتها هذه اخرتها عشان استخدمها بعدين يا الله وينه ذا هد هد هد هد هد هد هد <تصفيق> الله معلش <تصفيق> نرجع للخزنة ها وش براحتي هلا الحين اذكر ها ترى اوكي نقول ما راح تحرك ما راح تحرك من هنا لما أسويها. 2000 thousand years later. finally. oh thank you. اخيرا من اول اسوي السبعه يمين ثانك يو جايز شكرا شكرا اوكي خلصنا انا انا نبتة اخرتها شنطه مفيده الشنطه وش اللي اخرتها شنطه هينا انا طلعت فوق صح يا ليل. استغفر الله العظيم أش. وشو الله ورا اوه ماي جاد انزل تحت اجين لازم كل غرفه يصير لونها ازرق امانه احسب بس علامات التعجب شكرا شكرا انكم قلتوا لي احسب بس التعجب يعني يلا يلا راجع راجع راجع اهلا اهلا ايوه صارت الغرفه زرقاء طب هنا ما معاي شيء. أطي الإزرار الزر.. الزر.. متى أخذت الزر انا هذه أزاري اوكي اوكي اوكي ام ساري hmm what was that your mom الله ذا حدث حسبني رجعت لل. Oh, كلارا وش هدى Oh my god. <gasps> Please. exit wow can هل تعرفه؟ نعم، ليون، كندي، اعتقد كان You can make it to نفس البيت، لا هذا مركز الشرطة ما هو بيت. شكال شكال ما ركزت أذكرها هذه ها استنوا كان كل واحد الحال ولا شنو So Elliot was right Yeah, we're not out of here yet Oh. Zahmato! بسم الله <speaks> خلاص يا عمي ايش في جيب يهو ما اناظر الشات الا وانا يعني متوهجه تشوفون يد الزومبي لا مو من هنا ما حد هنا بصلي نقلعي ماني مصدق اني قاعد ألعب رستنت ايبل. حقيقي يعني حقيقي يا الله وش ذا الزومبي اللي ما يموت كله اتحيا ارحملي امه تت hey, سكينتي hey. طيب هذا وش يونيكورن ذا ايش اخر شيء